kommen till er som allredig har blivit önsket välkomna i stan. Och andra, Nå nu ska jag snacka om lesingens betydning för djupinlärning. Och jag har eh laget en underskrift som heter i ett mangfald av texter. Det som jag bygger eh detta lilla mitt på, det är forskning som jag selv har varit ganske involvert i og som jeg viser dere exempel på någon funn vi har eh, som skal henge sammen med da eh, lesing i ett dybdelæringsperspektiv. Den videre leseopplæringen man, har man jo snakket om en stund og den har jeg jobbet en del med, eh, altså den leseopplæringen som foregår etter att eh, barna har lært å lese etter at de har knekt lesekoden. Eh, den vet vi en del om hvordan den foregår. Vi vet en del om intensjonene med hvordan den skal foregå. Men vi vet også at selv om elevene kan lese, så er det ganske mye de ikke forstår. Og det hänger sammen med at det er en hel del leseutfordringer der ute i det tekstmangfoldet som vi nå er eh ifall det med å altså det i ferd med å öka mer og mer eh og vi har ikke kontroll på alla de texterna som eleverna finner verken i skolesammanhang eller eh, i i livet eller og så trenger man da å ruste dem for dette her, og dybdelæring er ett begrep som jeg ikke har brukt så veldig mye aktivt selv, men som jeg ser at innholdet i det, det går veldig godt sammen med den type leseopplæring som jeg tänker er väldigt viktig å ha i bakhodet i alle fag, faktisk. Og jeg skal også si litt om det som Tove Frønes gjorde forrige Det Dere hørte jo henne, men det har muligheten til å se det. Hun gjorde det mye mer detaljert med bakgrunn i sin doktoralsavhandling, men jeg var veileder for den, så jeg føler liksom at jeg har litt eierskap til hennes, hennes forskning der også, så jeg kommer litt inn på det helt på slutten. Dybdelæring, ja det er så mange definisjoner, denne er en som jeg har funnet som jeg synes gir meg ganske god mening som ser noe om at det er den prosessen der elevene blir i stand til å bruke det de har lært og overføre det til nye situasjoner. Altså både faglig kunnskapsinnhold, men også eh, strategier, altså kunskap om hvordan og hvorfor og når det skal brukes i nye situationer, Da må de ha lært det så godt at de kan ta det med sig videre. Det synes jeg gir veldig god mening når det gjelder dybdelæring for, for mitt vedkommende. Og så er det kompetansebegrepet som også ble nevnt her, og det handler jo da om å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter for å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og usenkte sammenhenger. Og i kompetansebegrepet som også ligner veldig på dybdelæringsbegrepet, vil jeg si, det er å bruke det man kan i nye situasjoner, ikke sant, så ligger også dette med kritisk Eh, refleksjon og tenkning, <tøk> eh, og lesekompetanse som er ett begrep som jeg husker at jeg var med på å ikke innføre, men bruke da jeg jobbet med PISA-prosjektet i mange, mange år, ikke noe lenger, eh, og da skulle vi oversette um, reading literacy til norsk, Och da var det veldig mange varianter som dukket opp, men jeg husker at vi landet på lesekompetanse. Eh, og da de grunnleggende ferdighetene ble liksom, løftet fram i kunnskapsløftet, så husker jeg at jeg synes det skurret litt å kalle det for grunnleggende ferdighet. Fordi det, det som ligger i det som står om grunnleggende ferdigheter, det ligner jo mye mer på kompetenser kompetanser, altså lesekompetanse for eksempel. Eh, og der er også kritisk lesing vektfag, vektlagt, og det samme gjelder jo da tverrfaglighet, og at det ikke bare er norsklæreren som har ansvaret for leseopplæringen, selv om har et hovedansvar. <tøk> jeg kommer til å kremte og hoste litt de det gjør jeg alltid når jeg kommer til sånne tørre, men det kommer til å gå over. Nå har jeg rustet meg med både varme og kalde drikker her. Eh, I kunnskapsløftet så sies det mye om eh, eh, grunnleggende ferdig tillesing, men det som er veldig sentralt er at elevene skal kunne orientere sig i et tekstmangfold og forholde sig kritisk til ulike typer informasjon i stadig mer komplekse lesesituasjoner, og da ringer jo Biela eh, nett Texter eh, internet sök på nettet, da dukker det opp et mangfold som lærere ikke har kontroll på, og hvor elever kan gå seg vild. Den videre leseopplæringen, den mener jeg, eh, består både av det som man kaller lesestrategier, eh, men det består også av å ha kunskap om ulike tekster i ulike fag strategier kan definere som på mange måter. dettajen, det er fleksiible metoder eller framgangsmåter for de nå ett lläemmål. en ganske kort definition. Man kan også seligt si om hvor må hvor den kan læren undervise i en läesstrategietegi. Det er der det, det, det kan bare og få klare vad strategin går ut på men man må også legge vekt på hvorfor den er god, hvorfor det er en god framgangsmetode i en spesiell situasjon, og ikke minst hvordan den kan brukes i nye situasjoner. Og det øh, har jeg sett en del øh, Si, mangler på. Altså, lærere er nok mer bevisste på dette med lesestrategier nå, men de glemmer veldig ofte å, å, å forklare hvordan, kan, hvordan dette er viktig i andre situasjoner enn bare den konkrete situasjonen som de sitter med i den timen de faktisk er i, og med den teksten de faktisk jobber med. Dette må overføre til nye situasjoner, en, det, det, det gjennomsyrer dybdelæringsbegrepet, men også eh, leseopplæring i veldig stor grad. Så må de ha kunskap om teksterspråk, struktur, sammensetning og så videre, fordi at det er ulike tekster, det er ulike fagtekster, og her kommer faglærerne inn i andre fagen norsk. Det er veldig mange eh, både språklige eh, særegenheter, eh, fagspråket varierer, og det å lære faget, det handler også om å lære fagets språk. Og så må de ikke minst, eh, når de skal ut og finne informasjon på nett, som de jo gjør hele tiden, så må de kunne vurdere tekstenes opphav, troverdighet. Eh, de må kunne vurdere tekster om samme tema opp mot hverandre, for hvis man søker så får man mange treff om samme tema. Og de må kunne navigere hensiktsmessig, og eh, hvis dere vil vite mer og få mer dypere innsikt i hvordan det kan foregå, så eh, vil jeg anbefale Tove Frønes sitt foredrag som ligger ute som hun hade i forrige uke her. Eh, jeg ska vise dere litt om eh, den forskningen som jeg jobber med akkurat nå for tiden, hvor <tøk> det er ett projekt som heter LISA. A linking Instruction and Student Achievement, som ledes av Kirsti Klette på vårt institutt. Der har vi videofilmet undervisning i norsk matematikk i 47 klasser på åttende trinn i hele landet, og de er representativt i den grad det er mulig utvalgt, i, i hvert fall fra Trøndelag og Sørover, vi har ikke fått med de tre nordligste fylkene. Men det er skoler i alle, av alle typer, små og store, by og land, høy og lav, sosioekonomisk bakgrunn og så videre. Der har vi eh, analysert disse timene, og det er eh, ca 180 norsktimer som er delt in i 15-minutters sekvenser, så vi har 540 15-minutters sekvenser eh, totalt i, i eh, norskfaget. Og av de 540 sekvensene, så fant vi 159 hvor det opplagt kunne ligge til rette for leseopplæring. Det var en tekst som forelå, som elevene skulle bryne seg på på en eller annen måte. Og i de 159 segmentene hvor det var mulig å jobbe med leseopplæring, så eh, vad vi først på uttrykket etter lesestrategier. Jobbes det med lesestrategier? Det fant vi at det på en eller annen måte enten ble nevnt eller undervist i i 74 av de 159, altså litt under sånn, halvparten. Litt under halvparten. Og her eh, har jeg lyst til å stoppe litt opp for det, det vi fant av typen lesestrategi. Jeg vet ikke om dere har noen forhold til vad det er. Altså det er eh, måter å, å, å lese på sånn at man ska forstå bedre. Det er eh, eh, framgangsmåter, kan man kanske kalle det det. Eh, men har ser dere hva vi fant forekomster av og, av disse ulike eh, 16 typer lesestrategier tror jeg vi har her. Uh, og her kan man jo begynne å reflektere over hva er det som er dype lesestrategier. For vi snakker om dyplæring, deep learning og vad vi kaller overflate lesestrategier. Og jeg sier ikke at uh, lesestrategier som er dype är det enaste riktiga alltid men här er det noen som jag vill se si, kanske er mer djupe og mer och andra är mer överflata prägitt Nå vis nu ska vi se nu ska jag också ge dig det ett minut ett minut till att diskutera vad tänker ni om djupe och överflata strategier her har du någon för mening om vad som är vad jeg tror rett og slett at jeg stopper her. Ta gjerne denne diskusjonen videre. Jeg har mine synspunkter på, på det, men jeg synes ikke det er noen uh, vanntette skott. Fordi man kan, uh, altså det er ikke sånn at man sier enten er det en, en dyp strategi eller altså er det en overflate, men de som diskuteres som sier er det egentlig bare en teknik eller er det en strategi, det er jo skomming og scanning og, og den slags mens å for eksempel trekke sluttninger, da må du ganske dypt ned i teksten og for å gi dere et par eksempler bare. Men detta her er jo da de 74 segmentene hvor vi fant at det ble nevnt eller undervist i, og så var vi da interessert i på vilket nivå underviste de i det, og, og der har vi delt inn i um, fire ulike nivåer, Eh, hvor det högsta nivån betyder att läraren både säger vad og varför og hur då och när. Och fant vi eh, eh, altså både at läraren förklarar och gärna modellerar eh och det med modellering jag har bara lust till att ta ett lite sidospår för jag visar det fordelingen av de av, de dype, av de dype, men av de som blev undervist explicit og veldig omfattende i, og det var er at jeg også jobber i ett projekt hvor vi eh, <tøk> videofilmer, og observerer og veileder lærere i noen skoler i Oslo, eh, og der var jeg til stede, jeg har en av de videregående skolene der, og jeg var til stede der og, og observerte en lærer som skulle modellere en lesestrategi. Og jeg hadde sett disse elevene lenge, de satt alle sammen med PC'er, og jeg, kunne, jeg satt bak til klassen så jeg så hva de drev med, og det var mye forskjellig, det må jeg bare si, og det var veldig sånn av og på i forhold til hvor opptatt de var av det læreren sa, selvfølgelig. Men så sa læreren, nå skal jeg modellere diktanalyse for dere. Så tenkte jeg, oi, spennende. Fordi det er, og det hun gjorde da, det var at hun gikk in så sånn som man skal modellere, og viste hvordan hun selv, tenkte og streket under, uh, viste det på, på, på lærerheter, eller på, ja, på sånn, hun, hun, ja dere skjønner hva jeg mener, <laughs> uh, og, men, men det at hun modellerte og, og, og lot elevene, og altså inviterte på en måte elevene inn i sine refleksjoner, og det jeg så da, som satt som en flue bak i klassen på veggen der, det var at plutselig så slutta elevene å se på skjermene sine, og det var dikte eh, Reine Hiroshima som eh, var utgangspunktet her, eh, men, og det hadde de lest på forhånd, så hvor gripende det var, var, var ikke hovedpoenget, men det var lærernes modellering, og hvor de ble plutselig veldig sånn, oi, hva skjer nå, hva gjør hun nå? De fulgte mye mer med, og det eneste jeg så at en gjorde, som på slutten, det var å google Hiroshima og fikk opp en del information om Hiroshima. Så da tänkte jeg, det kan hende dette var ett engangstillfelle, det kan hende at, men det skjedde noe når læreren modellerte. Og man vet jo også, forskning har jo vist at modellering har en veldig god og sterk effekt på elevenes læring. Og jeg så i hvert fall at det hadde veldig god effekt på elevenes oppmerksomhet. Og hvis ikke elevene er oppmerksomme, ikke sant? Da tenker de på noe annet, eller ser på noe annet, ut av vinduet eller på noe annet på skjermen. Eh, så her fant vi da av de 74, så fant vi 23 segmenter der eh, strategiene ble forklart og begrunnet eksplisitt. Og her er jeg også delt in i hvilke tekster det var å snakke om, det er ikke så viktig. Der hvor det står uten kontext, som er det grønne, det er faktiskt der hvor læreren bare, forklarte en strategi ut, uten at det forelå en konkret text som elevene skulle läsa med en gang. Som leger ble det gjort i forbindelse med at de läste noveller eller eh, argumenterende tekster eller andre fagtekster. Men eh, ren sånn strategiundervisning det så vi også uten en konkret tekst. Eh, og der skjedde det også ulike, de ulike strategiene som, som ble brukt. Eh, jeg har ikke tid til gå alt for nøye inn på dette, men jeg skal vise dere et utdrag fra en lærer som gjorde dette på en veldig god måte. Og han brukte et, et eksempel, bare. det var ikke egentlig fra norskfaget, men han brukte et, en eksempeltekst om kontaktlinser. Og han sier sånn, aller først skriv ned det dere vet om kontaktlinser og prøv å skrive en brukerveiledning. Hva vet du om kontaktlinser? Målet er å vise hvordan vi kan bruke lesestrategier på denne teksten, slik at dere også kan bruke strategiene når dere leser andre tekster, i andre fag for eksempel. Hvordan og når. Derfor har det ikke noe å si hva teksten handler om. Det kunde varit fotboll eller sminke, vad som helst. Poängen är hur man vi kan läsa på olika måter som også kan brukas i andre fag. Det er alltså en strategi att finna fram til vad man vet om det, vad man vet om det texten handlar om. Och så går läraren lite ut i klassen og säger: "Vad er fördelen med en sån tillvärmning till texten för det innan du läser?" Det var på ungdomstrinnet alltså. Eh, <tøk> vad är med att skrive en kort associerande tekst för det starter? Så svarer en du kommer litt dypere in i temaet og kommer lite i gang, slik at det ikke er helt nytt for dig. Riktig, sier læreren. Poenget er at du vet mye om mange ting. Ofte leser du om ting som ikke er helt forskjellige fra noe du har lest før. Så poenget med en sånn förelesingsaktivitet er at du skal knytte det du allerede vet til det du skal lese om. Dette er ett uh, eksempel på en lærer som virkelig forklarer hvordan og hvorfor og når detta kan brukas utöver den aktuelle situationen. Så vi så bara den typen undervisning i 23 av de totalt 159 som igen blev kokt ner till 74, var vi faktiskt var det var snack om läsestrategier. Det kunde vara allt bare bara att säga, si, "Nu ska du lägga ett tankekart", då klickar vi av för ja, brukt för att samla information eller sortera texten. Um, men vad eh, handlet undervisningen om i de øvrige 85-segmentene der lesing var involvert? Jo, ikke overraskende kanske for dere som eh, er norsklærere. Det handlet om hvilke byggesteiner en fortelling eller en novelle består av. Hvordan forfattere skaper spenning i en fortelling. Hvordan en argumenterende tekst er bygget opp. Hvilke sjangertrekk og virkemidler som finnes i en novelle. Men her ble det ikke sagt noe annet om det, hvordan de skulle bruke dette for å forstå ulike tekster bedre når de leste. Det var nesten utelukkende eh, elevenes skriving, at de selv skulle lære- og bruke disse virkemidlene i sine egne tekster som var målet. Og det kan dere tenke litt over, for eh, veldig ofte så skjønte ikke elevene- hvorfor de skulle lære disse tingene, det ble bare sagt at- Fin virkemidlene, har er det spenningskurve og ja, altså, det er jo greit nok det å bli vist hvordan tekster er bygget opp, men målet er skriving som regel og målet var aldrig aldri eh, å, å møte nye tekster med kunskap, om hvordan de er eh, beskrevet eller hvordan de er framstilt eller, eller presentert. Men det var norske timene. Vi, vi har også sett noen automatikktimer. De, der var det veldig lite lesefokus, eller om det er en del å lese der også. Men vad gör øvrige faglærere, lurer jeg på. Kanskje det de som gjør dette. Kanskje det de som jobber mer med lesestrategier og er mer eksplisite. For det skal de jo også gjøre. Kanskje det er de som forteller elevene mer om ulike teksters, fagteksters, språk og struktur. Eh, og så lurer jeg også på, og dette var i, fra, i 2015, og du verden som mye som har skjedd siden da. For når jeg er tilbake nå og, og er i, i klasserom, i 2019, 2018-19, så er det liksom PC'er, laptop'er og iPad'er rundt omkring på alle, de har det enten i sekken eller så har de det fremme overalt. Og det er både ungdomstrinne og, og videregående, alle videregående nesten. Mens i 2015 så var det ikke det, da gikk de på sånn datarom når de skulle bruke PC'en. Og så var det læreren som brukte den og viste den på overhead og så det, det har ändrat sig voldsamt. Så därför om vi inte fann detta i 2015 så hoppas jag ju att det föregår mycket mer av av det med att eh undersöka texters upphov, som jag är otroligt viktig på nettet och sätt vurdere texter opp mot varandra och kunna navigere. Det så vi eh, så att si ingenting av i norsk timmene som vi eh, som vi har videofilmet ganske mange timer. Så så var det snakk om læreboka her, og jeg er veldig usikker på, altså det, det ligger jo en del læreboktekster på nettet, noen læreverk er eh, nettbaserte, men læreboka eksisterer jo fortsatt, jeg går ut fra at jeg, jeg vet ikke hvordan det ser ut akkurat nå, men elevene har jo en del bøker, og, og pedagogisk utviklede tekster som lærebøker, de er jo, en fantastisk resurs, men det som er med den, i sammenlignet med andre tekster, det er at de har ofte har en usynlig avsender, altså det er en forfatter der, men det trenger ikke elevene å bry seg noe særlig om. De formidler veldig ofte sannheten, altså man tror på det man leser i læreboka, og det skal man vel strengt tatt gjøre. De oppgir sjelden kilder, og de bør bli utfordret av å brukes parallelt med andre tekster. Eh, i større og større grad.